Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні попрацювати трошки з Zoom, розібратися з тим, як демонструвати екран і як колективно працювати із помітками. Отже, ми бачимо перед собою просто запущену трансляцію Zoom або конференцію. Як нам продемонструвати екран? Бачимо демонстрацію екрану. Нажимаємо сюди. І вибираємо ту презентацію або ту сторінку, яка нам потрібна. Я обираю ось цю і роблю демонстрацію. Бо спочатку, або мені потрібен тільки ось цей слайд. Зверніть увагу, вам треба знову натиснути сюди і відкрити його ось тут. Тоді діти будуть бачити ту робочу сторінку, яку мають бачити. Показали демонстрацію. Тепер пропоную вам... Порухати трошки панель, вона може рухатися, якщо вам щось закриває, ви її можете змістити. Діти цього бачити не будуть. Яким чином ви можете робити певні помітки на вашому екрані? Натискаємо один раз на екран і з'являється у нас ось таке меню. Ми вибираємо ось цю позначку, яка схожа на ручку або пензлик, натискаємо і вибираємо перо. Колір пера ми теж можемо вибрати. Я беру червоний найчистіше. Його добре видно просто. Якщо другий раз на нього натиснути, воно зникне. Знову натиснули. І бачимо, що в нас можна робити помітки. Можна писати тут певні моменти. Бачимо так. Писати складно, але можливо. Якщо ми хочемо прибрати. Знову натиснули, вибрали гумка і все прибрали. Це можете робити ви, як викладач, як керівник цієї конференції. Якщо ви хочете працювати разом із дітьми, тобто групова робота або колективна робота, ми з вами можемо використати ось цей компонент. Коментувати. Натиснули. В нас з'явилася ось така панелька. Її закривати не треба, бо доступ до неї мають всі, хто може бути на вашій конференції. Я її опущу трошечки вниз. Зверніть увагу, що у вас вона буде ось тут коментувати. Це хто працює з ноутбука, або з планшета, або з комп'ютера. З телефона трошки по-іншому. Там буде прогорнути треба екран і знайдете, там теж є така позначка ручки, що можна це коментувати, тобто малювати щось. У дітей воно буде зверху ось тут налаштування відео чи налаштування перегляду. Вони мають натиснути на цю кнопку, і там вже вийде ось це «Коментувати». Що тут є? Ми можемо використовувати курсив, можемо писати, наприклад, якщо ми натиснули на текст, робимо ось таку рамку і пишемо, наприклад, «Україна». Написали. Рухати можемо цю рамку, тобто прилаштувати туди, туди куди потрібно. Але якщо ми вже натиснули «Поряд», то вже все, рухатися вона не буде. Хочемо відмінити. В нас є. Відмінити. Стрілка назад. Можна повторити, тобто повернути все, що ми зробили. Або прибрати, що можна за допомогою гумки. Натискаємо ось сюди і витираємо. Добре. Наступне – це малювання. Натискаємо на малювання, вибираємо або ось такий елемент. Це жирна лінія, це у нас прямокутничок, або овал, або лінії одразу, щоб з'єднувати. Ми візьмемо ось таку лінію. Можемо вибрати колір, товщину. Я візьму, наприклад, темно-синій. І ось в такому форматі ми можемо з вами дітей згрупувати. У нас, наприклад, є завдання знайти четверте зайве. Ділимо дітей на, або пропонуємо п'ятьом дітям зробити це завдання. Перший буде робити ось це, другий, наприклад, зелений колір візьме, буде робити ось це, е який тут фіолетовий буде робити ось це, і так далі. Беремо, наприклад, вже фіолетовий в мене є. І одночасно діти можуть працювати із цією вправою. Наприклад, того, кого ви призначите це робити. Всі інші можуть писати в зошиті. Нам треба з вами визначити четверте зайве, тобто те, що не належить до однієї частини мови, тієї самої. Можна підписувати, наприклад, привітний, це в нас прикметник, я буду скорочено писати, зелень, іменник, урочистий прикметник, писати тут не дуже красиво, але можна, світлий прикметник. Зайве слово буде зелень, ми його закреслюємо. Можна також взяти його в прямокутничок, наприклад, щоб звернути увагу, да? і кожна дитина буде це робити самостійно. Наприклад, тут вже ми візьмемо малювати. Це дієслово, дієслово, прислівник, прислівник. І дієслово. слово. Прислівник зайвий. Ви як вчитель можете ще і виділити його. Тобто зробити ось так. Погодьтеся, що дуже ефектно, дуже яскраво. Ми можемо охопити дітей активною діяльністю. Не просто спостерігати, як ви малюєте, а щоб вони самі це робили. Адже в нас дозволяє це зробити зум. Також можна використовувати мітки. Наприклад, поставити ось таку, ми можемо сюди, сюди, сюди поставити міточки. Можемо поставити, наприклад, ось такі мітки, коли робимо схему певну. В схемі дуже зручно, або схема, або відповідність, ставити вже готові ось такі стрілочки. Стрілка може бути двостороння. Коли ми хочемо все прибрати, ми нажимаємо очистити або всі малюнки, або тільки мої або ті, які писали інші діти. Пишемо «Всі» і прибрали. Хочемо повернути це все, відмінити. Можна взяти гумку і все прибрати гумкою. Такий варіант теж є. Якщо щось зайве, ми можемо гумкою прибрати. Єдине, що домовляєтеся з дітьми, що діти гумкою не користуються. Хочемо закрити все це. Нажимаємо, перепрошую, натискаємо на червоний хрестик. І закінчили. Всі ці помітки можна зберігати. Тобто, якщо ви їх не прибираєте, потім зберігаєте презентацію, вони теж будуть зберігатися. Сподіваюся, інформація була для вас дуже корисною, і ви обов'язково будете нею користуватися. Чекаю всіх в коментарі, і не забувайте про вподобайку. До нових зустрічей!